السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فيديو جديد لشقه للبيع شارع محمدين ابو العز بالفرش والاجهزه التكيفات دور سادس والعمارة فيها اثنين اسانسير مدخل شيك اول ما بنخش من باب الشقه بنلاقي على يدنا اليمين حمام الضيوف وفيه حوض خارجي وباب بيفصل للحمام وفي كابينه شاور تفاصيل والسعر كاملة هتلاقوها <تصفيق> اسفل الفيديو بعد كده باللي على الشمال الريسبشن <تصفيق> وعندنا هنا المطبخ مطبخ امريكان عالريسبشن بالأجهزة طبعا معمول رخامه جالاكسي مطبخ بلتين كل حاجه جديده لم تستخدم كل ده خشب الام دي اف الاسقف معموله عندنا جبس بورد تشطيب والفرش ماركات تركيفات طبعا في عندنا بلكونة على الشارع بعد كده هنخش لجزء الغرف عندنا باب مصفح وفي هنا السلالم بنطلع بنلاقي اول غرفه على ايدنا الشمال فيها شاشه والغرفه فيها حمام وفيها كابينه شاور بعد كده بنلاقي الغرفه التانيه وده الدولاب بعد كده بنخش على الغرفه الثالثه دي الغرفه الثالثه معانا طبعا زي ما قلت لحضراتكم كل الاسقف معموله جبسون بورد وده عندنا الحمام اللي بيخدم الثلاث غرف وبعد كده عندنا الاوضه الرابعه مننا الفيديو عجبكم من تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير اتمنى يكون فيديو النهارده حظلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته